Максим питає, стіна в півтори червоної цегли, на фасад силикат на півцегли, без проміжку, з розшивкою, декор на вікнах, кутах під стріхою. Як утеплювати? Чим? Товщина? На що клеїти? Демонтаж декору потрібен, демонтаж силикату. Ну, дивіться, силикат, він такий в що до нього не, не, не все пристає тобто дуже погана адгезія ось але сучасний клея з великою кількістю полімерів мають високу адгезію адгезію тому можна принцип і погрунтувати і застосовувати але все ж таки я би вам рекомендував Максим проконсультуватися з виробником тієї системи котру ви обираєте Зрозуміло, обов'язково, щоб їхня система підходила для силікатної цегли. І все, її можете застосовувати. Такі стіни зустрічаються дуже часто. І тут же треба дивитися, наскільки ви розраховуєте вкладати гроші в цей будинок. Тому що всі принципи утеплення, які я розповідаю, вам потрібно їх виконати, виконати але дивіться коли в нас наприклад якісь старі будівлі котрі мають якийсь там декор ну раніше ж як робили прикрашали будинки так як могли то дуже часто там або куточком клали цеглинку або пілястри робили Ось так. Незручно. Не все падает. Так. А это чёрт ж не, не работает, не працюю чомусь. Ну, не, не, не дуже точно намалював, але так, щоб було зрозуміло. Тобто, коли в нас на фасаді є якісь частинки, котрі виступають, тут є два підходи. Підход номер один – все це збивати. Але дуже часто е, вони викладаються в пів цеглинки, і якщо ви будете їх збивати, ви дуже сильно будете порушувати саму кладку. Тому ви можете зроби, зроби, зробити трішки по-інакшому між цими елементами ви можете вклеїти пінопласт на ту товщину котру мають ці виступи зрозуміло і виходить так якщо ми подивимося зверху на цю стіночку то ми побачимо наступне це наш кут пілястра наприклад виступаюча частина а тут в нас виступає вікно от ми дивимося зверху то утеплювач ми вклеїмо ось так. Ось так. По коштах. Це невеликі витрати, і вони будуть десь е е е е е зміріми з тим, що ви будете болгарку нарізати цю цеглинку і її збивати. Так, тут ще плюс матеріал, але все ж таки, коли ви потім зробите загальне загальне утеплення будинку. Він у вас буде просто тепліше, тобто от в цьому місці тепло буде виходити менше. Стіна буде тепліше і виконати це гаразд простіше. Ось. Тому я дуже вам рекомендую просто використовувати такий підхід нарізати пінопласт можна любої, любої товщини котра вам потрібна для цього треба лар це трансформатор який регулює напругу і вольфрамова проволока з пружиною все пошукайте в інтернеті як різати пінопласт вольфрамовою проволокою ви знайдете тобто це можна виставити і навіть там перерізати там 25-35 якщо вам це потрібно такі розміри ось ну але біль... ще ще варіант використовувати більше клею щоб компенсувати ці 5 мм, котрі там вам потрібно компенсувати і такий підхід може бути але все ж таки на мій погляд краще не збивати щоб не повредити цю клад цю кладку а доклеїти утеплювач в ці місця Гарно я малюю. Якщо я гарно малюю, ставте мені лайк, бо я стараюся.